Vă salut, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt ceva, cum să zic, extrem, extrem de interesant și de important, pentru că e vorba despre un lucru cu care toată lumea se confruntă, orice casă se confruntă cu uh, problema asta, ca să zic așa. Na, și eu o să vă prezint o idee care mi-a venit mie cu multe luni în urmă și pe care eu de atunci o practic, și anume, despre ce vorba? Despre săpunurile, care nu sunt nici gata, dar nici nu le mai poți folosi pentru că sunt prea subțiri. să no, cu săpunul ăsta, acum ce faci? În mână să te speli că nu mai poți, că e prea subțire, nu, nici nu mai simți, îți cade, alunecă. Să-l arunci la coșul de gunoi, probabil că nu te îndure. Eu una nu mă îndur, vă spun drept. Uh, sau poate că le aduni acolo și ai multe, multe adunate de păstă ani și din timp, în ideea că doară, doar faci ceva cu ele, dar de fapt nu mai faci nimic, doar că faci stoc de ele. No. Eu astăzi vă arăt ce puteți face cu el. E simplu ca bună ziua, foarte, foarte practic. Dar hai să vă arăt, să nu mai lungeți vorba. Uh, în sticla asta eu am deja niște săpunuri handmade care au fost în stadiul ăla, ăluia pe care tocmai vi l-am arătat. Nici gata, nici nu le-am mai putut folosi vedeți să vedeți, sunt și săpunuri uh, din astea, din comerț este un mix de ele uh, ai nevoie de o sticlă din asta cu pompă, de la un pun lichid și tot ce trebuie să faci acum eu vă arăt practic și vă și cum funcționează după aia să vedeți ce faină pastă iese de acolo, îl rupi pur și simplu și îl introduci acolo adaugi apă să dea peste ele, agiți și laș pur și simplu, ele, pe măsură ce stau în apă, se dizolvă. Să dizolvă. Și ia uitați-vă. Vedeți? Uite ce fain. Să pun în toată regulă. Face săpunele. Ia-mi vedeți? Ce ziceți? V-a plăcut? Eu sunt foarte încântată că am putut să vă dau pontul ăsta și sper din suflet să vă fi ajutat. Scrieți-mi într-un comentariu dacă v-a fost de folos, dacă v-a ajutat. Scrie într-un comentariu dacă tu ai făcut altceva cu săpunurile astea, așa, cu mărunțelele astea, pentru că sigur ne va fi de folos și așa învățăm unii de la alții. Distribuie clipul ăsta... Pentru că sigur, sigur va prinde bine și altora. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu, abonează-te și musai apăsat clopoțelul ca să fii anunțat de fiecare dată când postez câte un clip nou. Altfel, YouTube nu te anunță. No, vei fi doar la număr, dar n-ai să fii în, în, la curent cu noile clipuri postate. Aveți grijă de voi și Doamne ajută să ne revedem cu bine data viitoare. Data viitoare iară vin cu ceva super, super interesant. Rămâneți cu bine!